Святий Архангел Божий Гавриїл Звістки благі з небес нам посилає Сам Бог його на це благословив Нам благовіст у світлих справах помагає Хай молитви усі небесний вісник чує, допомагає у тяжкі хвилини, заступництвою піку подарує і не залишить неньку Україну. Нехай молитва до небес злітає, усім, хто вірує, поможе покровитель, міцне здоров'я й щастя посилає, архангел Гавриїл – великий небожитель».